Третім героєм гонки, я б сказав, став Дженсон Баттон саме за останнє коло, коли він вискочив на четверте місце. Хоча, здавалося, це буде ще один провальний вікенд команди Макларен. Але Дженсон Баттон став четвертим, зайвав хороші очки для команди і перед наступною гонкою ну, надихнув її на те, щоб працювати більш плідно для здобуття хорошого результату. Другим героєм гонки я б назвав, безумовно, Ніка Розберга. В таких умовах, яких він фінішував і зміг зберегти другу позицію і закріпити лідерство в чемпіонаті, це заслуговує на похвалу. Це ще один приклад Льюісу Хеймлтону, як треба працювати із з командою, з інженерами, як треба розуміти гоночний болід, щоб дотягти навіть там, де, здавалося, це неможливо. Героєм гонки, безумовно, номер один є Дані Рікардо, його перша перемога, причому у дуже яскравому стилі. Що мені сподобалося, Дані Рікардо на трасі випередив Себастьяна Феттеля. Радіообмін, який був після другого підстопу, Феттель сказав, що я можу бути швидшим за Дані, давайте щось робити. Йому відповіли, друже, ми там, де ми є тож працюємо над нашою гонкою. В команді Red Bull не буде ділити на першого і другого пілота. Це щодо тих скептиків, які говорили, що команда працює тільки на Себастьяна Фетеля. Марк Вебер їздив так, як їздить Марк Вебер. Дані Рікардо пройшов і показує, як можна їздити разом із Себастьяном Фетелем. Це можливо трішки затьмарює попередні успіхи Себастьяна Фетеля, але зовсім трішки, чотири титули випадково не виграють. Проте факт залишається фактом. Молодий пілот Дані Рікардо стає другим продуктом молодіжної програми Red Bull Racing, який Стає переможцем Гран-прі Формули 1. Відіскоп. Спортивне відео.